اطلع عجري ع السلم الموسيقي الحلو ده والنغمه خذه مني في السلم من الموسيقي الحلو ده والراحه ماليه صوتي في السلم الموسيقي الحلو ده وانا اول مره اغني واشوف جمهور قدامي وانا صوتي بيهرب مني في السلم من الموسيقي الحلو ده لكن ده هو اللي هقوله وانا عارفة انكم مش عارفينه كم الف مره نبست ماسك انتو كنتو حابينه في كلام وسلم مخطط قدام وانا عايزة اطلع جريعا من الموسيقى الحلوة ده <مسيك> كم مره بابا قال لي ما فيش دوره مايعرفش ان لحني طالع من جوه قلبي واديني كخطوه اولى وافتغني ايه السلم الموسيقي الحلو ده وصوابع بيضه وسوده مهما كانت كل اختياراتي فهي اكيد محدوده فيها الابيض فيها الاسود ما تسيبوني اعيش براحتي